Інна живе в Центрі соціального захисту з середини березня 2022 року. На початок повномасштабної війни перебувала в Санкт-Петербурзі. Аби потрапити в Миколаїв, довелося їхати транзитом через країни Прибалтики. Троє суток я прожила в Бомбулгарусі. Возле Красного Креста там натворилось. А потім Красний Крест сюди мене сюди направив. Або мені забутились постійно. Кожен тут. Каждое утро кто-то приносит домашненькие супчики И mm -hmm. котлетки. Инна також намагается допомагать в центре чем может. Здесь, здесь было много, привозили товары, которые формировали паки. Выдавались паки, здесь огромное количество народа. Ну, в общем, я большой специалист по разборке коробочек. Вот таких кукол тоже сама. Мне вот это и понравился вот такой парнишка. Це мені тут подарували. Інна займається фізкультурою. Розтягувати резинку для фітнесу може до 60 разів. Завжди поруч чотирилапий друг фунтик. Мені його закривати, надо в магазин зайти, тому що вона йде і... Інна буртова сумує за Снігурівкою, де вона прожила значну частину свого життя. Вот работала я в, войны там, в детской художественной школе Снегиревске, преподавала скульптуру ⁇ Две мечты их хочу чего платить ⁇ Это чтобы был детский театр марионеток Снегирёвке. А второе ⁇ сделать э, детскую площадку, но детский городок, сказочник.